මහනීතර වංගලෝ නාගමීල කවුළු පෙරෙන්නේ දෙවි කුටිය නිදි ආකිය සඳ තුමාගේ මල් හරි බබ කවුළු හරප්පාවි තැසීල මනස වෙනාගී බබ කවුළු හරප්පාවි තැසීල මනස වෙනාගී තුඹට වැටි බැටි විදුතැනි කුවගේ